راي والعبي والمدح باسمك يزيد يا بنت قوم تطول الجزيل افعالها استديوهات اهم زفي ولدك وفرحكم يعتبر يا عيد شعريه يا بنت شيخ فعول المرجله هنا شيخٍ فعول للمرجلة نالها 8 او من خارج بسمهم سارح تزينك البيوت القصي جل السعد والفرح في عمرها فالها تبختري <تصفيق> <تصفيق> والعبي <تصفيق> باسمك يا بنت يا شيخٍ فعول المرجل نالها، يا بنت شيخٍ فعول المرجله نالها، مبروك يا مقرن ويا جعل عمرك مديد، انت سبون المرجل وانت خيالها، ويا شروق مبروك لك يا جعل عمرك سعيد، يلا عسى ايامك الافراح تبريلها، ولجل ام سارح حضرت بجزر القافي وعيديها تفاخر بيوت الشعر وامثالها فيها تفاخر بيوت الشعر وامثالها يا مرحبا بسمها ترحيبة من جديد اعداد ما هلت المزانهم مالها اللي حضر من قريب ومن حضر من بعيد بس مال لساني من فخر سين السلفي وتا القصير جل السعد في عمرها فايا بحترى والعبي العبي باسمك بسمك يا بنت قوم تطول طول الجزله افعالها ولدك ولدكم فرحكم يعتبر يا يا بنت شيخا فعول المرجله هنا لها <تصفيق> يا بنت شيخا فعول المرجله هنا لها <تصفيق> مبروك يا مقرن ويا تحسبون المراجل وانت خيالها ويا شروق مبروك لك يجعل عمرك سعيد يالله عسى ايامك الافراح تبريلها ولجل ام مسارح حضرت بجزل قافي وعيد تبخر بي بيوت الشعر وامثالها فيها يا مرحبا, مرحبا باسمها ترحيب لنزان همالها بني حضر من قريب ومن حضر من بعيد اسمها أهل لساني من فخر قالها ابنتي شيخ يبين بالنهار الشديد شيخ لي قال كلمة بالفخر قالها استمها عد ما تتكفي وتنقصي صلوا على المصطفى في ختم موالها